distraktioner er ødeleggende for læring. Derfor bør vi prøve å gjøre distraktioner til et minimum. I denne filmen skal jeg vise deg hvordan du kan fjerne en del digitale distraktioner. Aller først, i den virkelige verden, finn fram mobiltelefonen din, sett den på lydløs, Legg telefonen et sted der den ikke kan ristes, så du hører ristelyden. Jeg legger den ofte i senga inne på rummet, mitt, slik at jeg ikke hører ristingen. Eventuelt kan du gå in og fjerne den. Så tar jeg fram smartklokka mi, og så setter jeg den på, også på lydløs i teatermodus, for da har jeg heller ikke risting på den. Så over til selve datamaskinen. Her ser dere skjermen min. Her er det flere ting som kan gjøres i forhold til å ta vekk Distraktioner Og distraksjonene på datamaskinen er ofte knyttet til varsel. Hvis vi ser övers på skjermen først, så er det veldig dumt å ha mange faner oppe, mens du jobber i en nettleser for exempel med å lese pensum. Plutselig så kommer det här på Facebook en melding på Messenger, og så begynner det å blinke. Har du mange andre sånne type programmer, så kan du få lydvisualisering eller ting som viser at nå har det kommet inn en beskjed her. Vi må stoppe på en måte, de mulighetene som datamaskin har till å forstyrre oss. Og da går jeg ned til venstre her, og så skriver jeg vars, begynner jeg å skrive varslinger, og så får jeg opp på en Windows datamaskin, så får jeg fram innstilling for varslinger og handlinger. Og når jeg går inn her på varslinger, så ser jeg denne knappen her som er veldig lurt å slå av. For hver gang du får en pop-up i form av en lyd eller en varsel, så bryter du tankerken i forhold til læring. Så det som er lurt er å gå her og velge av. Eventuellt så kan du gå in og slå av de appene som du velger at ikke ska få lov til å sende deg varsel. Men tipset er slå av hele greia. Så til noe som heter for fokusassistent. Den hjelper oss å filtrere bort de varslene som kommer opp på datamaskinen. Da går vi ned i høyre hjørne, trykker på denne snakkebobla, som noe mer ligger nede til i på Windows-maskiner, og da har vi en mulighet her. Nå står den hos meg på bare prioritert. Det var fordi jeg slo av varslinger i kontrollponele akkurat nå. Vanligvis så står det som sånn, fokusassistent, og så klikker du på fokusassistent, bare alarmer, ja da slipper eventuelle alarmer igjennom. Men hvis du ikke skal bli forstyrret, så må du velge bare prioriterte, og jeg er jo akkurat inne i kontrollponelet og slått av, så det ikke kommer igjennom noen meldinger i det hele tatt. Det kan være også lurt å slå av programvare som potensielt kan forstyrre deg. Hvis jeg går på pil opp her, så kan jeg for exempel slå av Skype, som er telefontjenesten min, slik kan ingen kan ringe og forstyrre mig. Her må du selvfølgelig gjøre en vurdering om du skal være tilgjengelig eller ikke. Hvis målet er å studere effektivt og ikke få distraktioner, så går jeg inn her på Skype, høyre klikker og velger avslutt. Det holder ikke med å avslutte appen her nede på oppgavelinja i bånden av skjermen. Det må faktisk avsluttes hele programmet. Jeg kan vise dette en gang til med Teams. Teams kan jeg jo få meldinger, og jeg kan få eh, samtaler in via Teams. Jeg kan høyreklikke på Teams og velge avslutt, og så er også den avsluttet. Det du ser også er at det har veldig mange åpne programmer her nede på bunnen. De bør avsluttes slik at det ikke har noen mulighet for å sende deg noen som helst for, for varsler. Så dette med å minimere distraksjoner tror jeg er veldig lurt i forhold til å få bedre kvalitet på din læring.